Вітаю товариство з українського Бахмута. Вітаємо вас. Пане Юрію, яка ситуація зараз в місті? В місті весело, гаряче. І так вже багато місяців. Зараз посилюються ворожі атаки. Ворог майже щодня йде здійснює штурмові дії своїми піхотними підрозділами, які захвинаються. Ворог несе величезні втрати. І потім покриває, починає вести неприцільний артилерійський вогонь знищуючи практично все в Бахмуті останніми днями атаки ворога захвинулися і позиція стабілізувалася бо днів 5-7 тому ворог намагався прорватися зокрема з південного напрямку відрізати місто з півдня атаки його захвинулися але бої йдуть важкі бої йдуть щодня ворог не шкодує ні артилерії ні живої сили намагаючись досягнути якихось ілюзорних успіхів і купити квитки на концерт до Кобзона до 24 чи 23 лютого пане Юрі мене завжди дивує як українські воїни попри ці труднощі і виклики які нині стоять перед вами не втрачають почуття гумору за це окрема вдячність того що ви сказали чи правильно я зрозуміла противнику не вдалося просунутися бодай на метр української землі тому що її боронять славні воїни українські на тому напрямку, де стоїть наш підрозділ, на, пів... на півдні міста Бахмут, противник хіба своїми трупами, може, десь просунувся. Але ми тримаємо місто місто. Десь в якісь ділянках лісів, полів, дачних масивів противник намагається заходити туди, ми його звідти вибиваємо. Але в місті, на південних околицях Бахмута, противника не має... І сподіваюся, що його там і не буде Пане Юрію, а ви кажете Атаки посилились ну, для, для розуміння Це атака Кожну годину, кожні півгодини Кожні три години Іде артилерійський обстріл Інтенсивний Переважно вночі і з самого ранку Зранку виходять штурмові групи вони, вони діють такими хвилями Іде штурмова група Ми її знищуємо тоді йде наступна штурмова група. Тоді противник знову включає артилерію, mm -hmm. і знову намагається пісочити артилерії. Так воно йде з дня на день. Десь потім противник виснажується, перегруповує свої сили. Інколи може бути день затища, тобто, коли немає піхотних атак, але артилерійські обстріли, обстріли РСЗО, мінометні обстріли і прямі танкові обстріли. На жаль, противник підтягнув техніку до міста і безжально знищує. Будівлі, страждає цивільна інфраструктура, страждають звичайні люди, тому що противник просто квадрат за квадратом знищує все в місті. Пане Юрію, ми там в новинах бачимо, що ті ж там вагнерівці, зокрема, скаржаться, що їм там боєприпаси не привозять. Розкажіть, будь ласка, за щільність артилерійського вогню від росіян, вона змінилась за останній час? Інформація про снарядний голод противника не відповідає дійсності. Навпаки, посилилися артилерійські обстріли. Набагато більше противник використовує реактивних систем залпового вогню «Град», мінометного вогню, артилерійського вогню і танкового вогню. Тобто є таке враження, що максимально безлімітно він може використовувати артилерію по Бахмуту. По Бахмуту. Це схоже на те, що ми відчували на собі, на початку літа минулого року на Луганщині, коли противник 24 на 7 вогняним валом знищував українські позиції. Зараз, звичайно, цей вогняний вал менше. Тобто зараз є певні інтервали між обстрілами противника. Це не так, як було влітку минулого року, але все одно є очевидна перевага в ортилерію ворога. І ворог просто, зараз що робить, він просто змітає, в пихмуті все живе. Кожен будинок вражений, будинки палають, тобто це неприцільний вогонь. А вогонь на знищення міста ми, коли спілкувалися з одним із захисників Бахмута, він казав: мені здається, це каже суто особисте враження, що снарядів не поменшало, але поменшало стволів на, на, ну, на їхньому відтінку. У вас є таке враження, що поменшало стволів? Ну, на відтінку на вашому. Ми не рахуємо стволи, тому що коли йде прильот, солдати намагаються ховатися від, від, від нього, mm -hmm. тому що осколкові враження вони якби, дуже небезпечні. Мож, можливо, менше стволів, але ще раз зазначу, що інтенсивність артилерійських обстрілів надзвичайна. Тобто за 8 місяців нашого перебування тут на Донбасі, після Луганська, це найбільш щільний, найбільш інтенсивні артилерійські обстріли, які тривають цілу добу. Тобто, буває декілька хвилин відпочинку. Фактично, безпечно пересуватися по вулицях Бахмута практично неможливо, тому що противник так, квартал за кварталом накриває місто, потім хвилями ця хвиля артилерійська повертається, відповідно, точно БК їм не бракує. Пане Юрію, хотіла запитати у вас про те, як змінилася поведінка і тактика ведення бойових дій з боку ворога. Ми наближаємось до 24 лютого, фактично річ, річниця, не фактично, а річниця повномасштабного вторгнення. Ми можемо робити певні висновки. Що ви можете сказати про противника? Як він змінився за цей непростий для України час? Зустрічалося вже тут з усіма... Представниками представниками російських окупантів, з колаборантами з першого і другого армійських корпусів Донецького і Луганського, з кадровими російськими військовими, з десантниками. В Соледарії зіткнулися з вагнерами, зараз знову зіткнулися з професійною російською армією на південних околицях Бахмута. Тактика в них незмінна, вона міняється в детали. Це тактика Орди. Перти масою, перепирати, засипати артилерією захоплювати позиції, не шкодувати захоплювати позиції ті, тілами своїх солдатів намагати, намагатися продавити нас. Якщо десь перед Новим Роком противник використовував більш раціональну тактику тактику дії малих груп коли малі штурмові групи під артилерійським вогнем намагалися захоплювати наші позиції, то зараз ми знову бачимо що противник знову прим масою тобто ми бачимо десятки ворожих окупантів, які намагаються заскочити, захопити наші позиції, очевидно, мають якесь завдання, мале завдання чи до послання Путіна війти в Бахмут, чи до е, їхньої 23 февраля, дня їхньої поразки під Нарвою і Псковом, яку вони перетворили в своє свято, чи до 24 лютого, до річниці е, повномасштабного вторгнення. Але, ну, противник пребезжально противника жинуть в спину. Можна сказати, тому що позиції всі простріляні, шансів пройти противника немає. Але він далі повернувся до, до своєї тактики, такої орденської тактики, перти, напарати силою, передавлювати. Бо для того, щоб заохотити росіян, далі брати участь у війні, потрібні хоч якісь успіхи.